Yeah. Стрибки на скакалці, гімнастичні вправи, танцювальні рухи – такі завдання виконували учні... ...Миколаївської загальноосвітньої школи номер 3 в рамках всеукраїнського челенджу «Перемагає легко»… ...руху Олександра Педана Junior-Z. Школа стала переможцем цього проєкту. Челендж пов'язаний з впровадженням нової методики викладання уроків фізичної культури. Участь у цьому брав Даніил Старанов. Учень говорить, про челендж... ...дізнався від вчителя фізичної культури Олега Мезінова. Це проект показує, наскільки ти любиш займатися спортом та наскільки це ти хочеш. Спорт – це наше здоров'я, сила та мужність, а щоб бути спортивним, треба цим займатися. У останні мої відео я робив вправи, стрибав на скакалці, віджимався та качав свій прес. Моє найбільше відео з стрибками набрало 105 лайків і 850 глядачів. Викладала відео з фізичними вправами у соцмережі тік учениця Анна Гурцова. Говорить, її відео мали понад 100 переглядів. «Я танцювала, я бігала, я стрибала на скакалці та виконувала фізичні вправи. Розминка, біг, стрибки. Мої батьки дуже допомагали мені, допомагали придумувати весь сценарій і знімати усе». Вчитель фізичної культури Олег Мезінов говорить, учні школи з весни 2021 року беруть участь у челенджі «Перемагай легко». Щомісяця на сторінці JuniorZ у TikTok розміщується вид фізичної активності місяця. Щоб перемогти у конкурсі, школярі мають здобути найбільшу кількість сподобань, розповідає Олег Мезінов. Навчальний заклад двічі здобував перемоги – в квітні та в жовтні. За це отримували грамоти та призи. «Школа першла на віційну форму навчання. Можна було знаходити нові методи, форми навчання особливо з уроків сезичної культури. Так, я не є з прихильником сильно дизайнна форми навчання сезичної культури, тому що для мене уроки з культури мають бути вживу, на свіжому повітрі, але реалії є, є з реаліями. Я почав дивитися в інтернеті всі різні там випуски, всі форуми і ось знайшов. Женіор Зет там запропонували, щоб діти приймали участь, знімали свої відеоролики. Ми вважили в інтернет і щоб дітей залучити це до занять активним видом спорту під час дитини форми навчання. Олег Мезінов говорить: від навчального закладу у конкурсі беруть участь близько 20 учнів. Челендж перемагає легко, триватиме до грудня цього року. Включно школа переймає. Чим більше учасників школи і чи вище ми от нас було найбільше учасників в Україні, нас дітей прийняли участь у цьому формі... як тіктокери, відео виложили, ми займали перші місця. За словами директорки Миколаївської загальноосвітньої школи номер 3 Діни Зінченко, у закладі навчається 1461 учень. Олександр Гресь, Євген Сержук новини на суспільному Миколаїв.